Sebastian Ghi pe lovitura final pentru Laura Codroac promisiunea pe care i-a făcut-o lui Mircea Badea, la antena 3, în direct. Sebastian Ghi a primis lui Mircea Badea, în direct, la antena 3, ce urmează se difuzeze înregistrările video pe care le deține cu Laura Codroac de la el de acasă. Ircea Badea, vei difuza înregistrarea cu Laura Condroacovesi la dumneavoastră acasă? Sebastian Lee, da, a fost schimbul de replici dintre cei doi? El a precizat ce va difuza înregistrarea când domnul Tudorel și domnul Dragnea vor sesiza CCR, nere. Face o aluzie ce președintele Claus Iohannis nu va admite revocarea lui Covesi, iar Ministerul Justiției poate sesiza CCR pentru conflict Constituional. Vede ce domnul Tudorel me caut pe mine, pe la Belgrad, într un dosar cu probele false. Se sesizeze i Tudorel Curtea Constituțional, acum au promis. Îmi ce o vor face. cere ca procurorul Mircea Negulescu, exclus din magistratură, după ce s-a aflat ce a făcut la Znaploieti, să fie condamnat. Acest nemernic, acest nenorocit, sper să ajung în pucerie. A spus Sebastian Ghi.